U tvoje pa poču. U Uuu, tvoje pa poču, moj pa ni poču! Došli v novi rubriki, ki se imenuje... Nova runda s Katko in Katjom. In, in tokrat bo velikonočna edicija, z katere naslov bo... Ta kalanje. Težko je takalanje. Ne? No, evo. Uh, to je ena tradicionalna igra, ki se je očitno na Gorenskem igramo in v drugih regijah, ne, lahko me popravite. Katja nima pojma, kaj ta igra je, za mene je pa to ful pomembna tradicija, ki jo vsako leto izvajamo za veliko noč. Zelo malo vam razkrijem, kaj to je in v čem se bova pomerili. Ne vam pa povem, kaj potrebujete za taj sil. Rahte trdo kuhana jajca, evo, pok pok, rahte dinarčke ali čokolatine, to da mi, da sva kar vzeli v lidlo tele favorina, kao dinarčki. in pa potem velikonočne jajčke. Grabte tole mašinerijo. Ali pa sam dve grable, ki jih date skup, da se zadeva lahko le pele. A ja, pa rabte eno površino, ki ni gladka. Lahko je vrt, lahko pa v blokovskem to naredi preproga. Na gremo. Ena izmed stvari, ki jo morate narediti, je pametno izbrati svoj pirh, pa ga tudi pobarvali. Zakaj je pametno? Naj vam povem, ker je taktika v jajcu, ki ga izbirate. Zdaj, če bo jajc preveč debil na eni strani in pretank na drugi, se ne bo lepo, se bo vinkov, ki ga boste likali, oziroma, oziroma takalali. Med tem tudi preveriti moš, a je trden. Jaz izberem tega. In zdaj greva slikati vsaka jajca. Se mi pa zdi na tem mestu, da lahko poveva, da je bil Lidl prva trgovina, ki je iz svoje prodaje izključil jajca baterijske vereje. Tako da je fun fact za omest. Moj se samo iz ene komponente. To rules. Moje pa fukit. Hmm. Ali je tudi dober. Evo, poligon je postavljen. Se pravi, naprava za takalanje je postavljena. Lahko porabite tudi dve, grabl um, In, kot sem rekla, lahko delate nad preprogi ali po pozvoni na travi. Zdaj, kako igra funkcionira? Igra lahko to več ljudi. Oziroma bolj je zanimivo, če je več ljudi. Vsak si izbere svoj pirh, ki ga pobarva in potem spuščate pirhe dolj po teza napravi. Se pravi, primer, to je testen pirh. Jaz spustim ta pirh, evo, in gredo sem. Ne vidite, zarecmo, da gredo sem. In potem Katja spusti svoj pirh tako, da poskuša moj pirh zadeti. In če ta pirh zadane, tako da naredi tak, potem jaz moram dati nekaj iz moje Denarnice. Šatulice. Šatulice, le, tole. Zmaga pa tist, ki bo imel najmanj počen pirh. Se pravi, point je, da hočeš to pirho zadeti, da bo je dejansko drugi izpadel. In za simple game, a štegaš? Ja, sam če me z tebi zadela, pa bo moj tudi zadet. Ja, res je. Kuda? Moraš biti natančen. Koda. A ja, še to naj povem. Više kot na tej zadevi daš pirh, br daleč boletu. Dala nižji. Okej, okay, Katja, in ti ga zne moraš sedeti. Ne! jaz ti zne moram <laughs> dati neki na. Nekaj te. Na to da, da, neki, no. No, imaš še toleranco. Uuu! Uuu! Tvoje papoče! Uuu! Tvoje papoču, Moj pa ni poču! prve bojne rane. Slaboti, kaže Katja. Drgac, zdaj, kaj grava sami. Um, je malo bedno. bedno zaradi tega, ker se skor vedno zadane, ima, razen, kaj Katja fali je v bistvu bolj problem o kakovosti jajca, kjer ima bolj šop. Kaj vas je pa več, je pa ful bolj zanimiv, ker imaš ful več možnosti, da zadaneš. In potem se dinamika uh, jajc, spuščanje jajc konstantno spreminja. Tako tudi več služeš. Jaz mi nekaj nekaj Se nekaj. Spolo nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj Novo oh. In tako zgleda tradicija takalanja. V bistvu point, te igre velike nočne samo, da se povežete, da se zabavate, da se imate fajn. Meni je bilo recimo kot multo zabavno, ker sem služila, ker smo zdajali skozi tako 50 centi igrali. In da obijete Katkin jajc. Nikoli ne veš, kdaj te bo en odarc tako bil, Če pravljajte, jaz sem ga kar poškodvala, Tlele. Ja, ampak je namal. Ampak... To so površinske rane. En odarc je bil dovolj, <laughs> da si videla. Kati ni skopiček. In pa moj skopiček. Neki, neki, na teh izzivih, ki jih jaz postavljam, Lidlom ni ok, ker vedno zmaga Katja. In kle imamo in problem, očitno. Tako da, ne vem, očitno se mora Katja začeti zmišljavati izzive, ker na svoje lastne jaz izgubim. razumete, jaz sem imela 15 let prakse, tako lanja. Katja, pamijente. Tako da ja. Upam, sreč. upam, da vam je bilo to všeč. Um, in da ste se naučili nekaj novega. Ful bom vesela, če mi sporočite, če ste probali to igro z svojimi starimi, starši, starši bratranci in sestričnami. Um, predvsem pa pač upam, da imate čudovite velikonočne praznike. To. Se vidimo naslednji mesec.